Hei, jeg heter Magnus Nord. I 2019 var jeg med å utvikle stemmestyrt skriving på norsk sammen med Microsoft. Det kunde se ut noe sånt nå som dette her. Jeg går inn, har en tekstrute, går opp i høyre hjørne under skillekortet hjem og drar nedover, ser at det er norsk bokår det har valt og så trykker jag på knappen. Så snakker jeg in den setningen jeg ønsker å si punktum. Og på den måten så skriver datamaskinen ned det jeg sier, punktum. Denne funktion den har vært her siden 2019. Det jeg derimot skal vise fram i denne filmen. Det er det vi kaller for automatiske undertekster. Og det skjer på følgende måte. Jeg går på øh, lysbildefremvisning, skildekort for lysbildefremvisning. Lengst ner til høyre, så eh, har jeg muligheten til å trykke på pil nedover. Her kan jeg velge vilket språk som skal dikteres fra, og her kan jeg velge vilket språk undertekstene skal være på. La oss først se hvis vi velger norsk som det språket som undertekstene ska komme på. Jeg kan trykke på alltid teksting hvis jeg ønsker det å trykke det der, men jeg pleier selv å starte tekstingen når jeg trenger det. La oss se hvordan dette ser ut. Jeg starter en presentasjon. Jeg vil nå henvise oppmerksomheten nede i venstre hjørne, for der har det alltid vært litt sånn tegneverktøy og sånt nå, men det er denne knappen her som ligger nummer 2 fra høyre, det som er bilder av en skjerm med noen undertekster under. Hvis jeg på denne knappen, ja da starter jeg undertekstningen. Och nå holder jeg bare en presentasjon fortløpende, mens det jeg sier snakkes automatiskt. Her er det så selvfølgelig viktig å ha en god mikrofon i nærheten av deg, og jo roligere rommet er, desto bedre. Men en utfordring blir jo for oss når vi skal gjøre dette i klasserom. For eksempel at vi har døve elever som skal høre på det vi sier ved å lese det. Denne tekstingen er ikke perfekt, men den fungerer ganske så godt. Min anbefaling er å skaffe seg en mygg som du tar inn på USB-inngangen på din datamaskin, og da vil du få ganske god lyd selv om du befinner deg i et stort rom. I en av de timene jeg underviser, så har jeg mange engelskspråklige kollegaer. Og det gir en utfordring fordi at ikke alle av de er så gode til å snakke norsk ennå. Det vi har begynt å gjøre da, det er at vi har gjort om dette her med å direkte oversette diskusjonene i denne gruppa. Det gjør jeg på følgende måte. Jeg går in på innstillinger, og så velger jeg teksting, og i stedet for å ha på norsk, så velger jeg et anspråk Som du ser, så er det ganske mange forskjellige språk å velge mellom. Jeg velger nå engelsk, og så setter jeg i gang tekstingen på nytt. Jeg gjør akkurat det samme, går og trykker på teksting. Det du vil se nå, fortløpende, det er att mens jeg snakker, så oversettes det jeg sier til engelsk. Selv om jeg snakker norsk, så blir altså teksten oversatt til engelsk. Oversettelsen er kanske ikke perfekt, du får være dummer selv. Det som skjer er at linjene blir litt omstrukturert i forhold til setningsoppbygging med forskjell på engelsk og norsk etter hvert som jeg snakker. Noen som leser raskt syns kanskje dette er en liten utfordring, andre syns det er bra. I denne gruppa jeg jobber med, så har vi rett og slett gjort det sånn at vi, vi synes det er så greit å ha på dette her, så selv når vi jobber med andre ting, så lar vi powerpoint textingen ligge på under slik at de som ikke forstår norsk så godt ennå faktiskt kan følge det vi sier i en viss form for oversetting fortløpende. Det som kommer til å komme fremover, blant annet i OneNote, det er at denne tekstingen, vil brukeren selv kunne velge språk for undertekstene på. Det vil si at hvis du snakker spansk så kan du velge spansk undertekst mens en annen elev kan velge engelsk undertekst hvis det er det den trenger.